دي في فيا بتعملي حساب، ما بتروحش عليا واللي يقول غير كده كذاب، مجانا جنيه وحق عمره في يوم ما عشان صافي النية ربك فاتحلي مليون باب، الخيبة مالهاش مواعيد، ربنا يستر على الهلافين